дня як на вашу думку потрібно розділяти на групи електроспоживачів в двоповерховому будинку електрощит по поверхах роздільно чи по приміщеннях приблизно має бути близько 42 автоматів автоматів хлопці я не електрик ось е е е е тому ви мене вибачте ось це треба з замовником вирішувати чому замовником тому що насправді дивіться. Життя воно таке, що іноді хочеться щось змінити. І виходить так, якщо ви на етапі електрики будете економити провід, кабель, тобто робити, наприклад, електрощитки на кожному поверхі, це дозволяє зекономити дуже багато кабелю. Ось то в такому випадку ви себе трошки будете ограничувати в тому плані, що якщо щось потрібно змінити, і це зв'язано з виходом на перший поверх, то це буде зробити складніше. Сучасна електрика це не просто два кабелі. Я просто приведу вам приклад свого будинку. Да? В мене, хлопці, три-три режима, ні, три алгоритми праці. Моєї електрики, тобто всіх розеток і моєго освітлення. Ви навіть не помічаєте, але декілька разів, коли я вів вебінар, в нас вимикали, вимикали світло і вимикали його на півдня, там, на 6 годин. І ви цього навіть не помічали. Я проводив вебінар. Один із режимів експлуатації електрики – це праця від акумулятора з інвертором це дуже маленька потужність, тому виходить так. Коли пропадає світло, спрацьовує автоматика, в мене вмикається акумулятор з інвертором і підключаються певні тільки м, розетки тільки декілька розеток тобто щоб у бабушки працював телевізор бо вона без нього не може одна розетка для того щоб підживлювати телефон якщо він розряджився і в мене працюють мій і Галін комп'ютер і теж от і освітлення все коли вимикається світло в мене два акумулятори в мені досить вистачає десь так на 6-7 годин праці працювала автоматика і я працюю. Все. Другий режим це коли світло вимикається більше ніж на 6 годин. Таке теж буває, наприклад, дуже сильний вітер ураган там і падає де дерев'я де дерева лам, рвуть ці провода магістральні, чи молния в трансформатор чи ще щось і буває світла нема або ремонтна робота якісь тому що і за цієї війни теж таке буває перемикання якесь і коли не дуже довго то мені потрібно вмикати генератор генератор в мене більш потужний тому в мене більше розеток плюс ще е одна конфорка електрична Плитки я можу вмикати, коли працює генератор, тому що в мене плитка електрична, і щоб я мог підгріти собі обід, вечерю зробити, я можу вмикати одну конфорку на електричній плиті. Це другий режим експлуатації. І третій режим експлуатації – це звичайний режим, це коли ну, все працює, всі розетки працюють, всі холодильники працюють і так далі, тому подібно. І, і, і виходить так, що коли ми проєктуємо, ми бачимо один алгоритм. Праці. потім коли ми робимо ми щось собі наміркували або хтось щось інше підсказав ми вирішили щось добавити там і так далі тому подібно і ось е, чому мій приклад в мене е, я все прорахував я вказав електрикам кожну розетку під які алгоритми вона повинна працювати і ітог в мені зробили електрику але електрики мені вирішили зекономити 2 метри погонних кабелю і підключили розетки, котрі повинні були працювати від акумулятора, вони кинули ці розетки силові, звичайно, ті ж підсадили на це і підключили там електрочайник мені, там ще щось підключили. Тобто, коли в мене пропадає світло, в мене працює те, що не повинно працювати. І переробити я це більше не можу, тому що кабеля нема. І ось я їх вспомінаю не злим тихим словом, тому що коли я виявив цю помилку, сказав їм перекомунікувати ці розетки, виявилось, що від декількох груп розеток кабелю нема. І інші розетки сходяться в мене в щиток, тобто в щитку можна перекомунікувати під будь-який алгоритм. Хочу на генератор, перехотів на акумулятор чи навпаки і так далі А коли зекономили кабеля руки зв'язані ви не можете більше перекоментувати тому відповідь на ваше питання таке якщо система проста ідить по путі економії кабелю так. тоді можна ставити щітки на кожний поверх, зекономити кабель і не заморачуватися але коли у вас система котра повинна працювати в декільких варіантах алгоритмів котрі можуть змінюватися тому що е, змінюються обставини змі... е, і дії інші приходять в голови таке буває то краще все ж таки від кожної групи розеток а в мене є групи розеток де по два кабелі підходить тому що система від акумулятора і звичайно підходить ну в одному блоці є розетки на юпсі котрі і звичайні розетки в одному блоці тому по два кабеля то краще не економити в такому випадку краще протягти все ж таки ці кабілі пойти на це витрати але потім мати можливості перекому кому... кому... комунікацій цих проводів під інші алгоритми зрозуміло тому це не питання що краще це питання на що у замовника вистачає грошей ось а автоматів, тут теж такий варіант, дивіться. Чомусь сучасні електрики дуже полюбляють ставити ці автомати, їх дуже велика кількість. Вони вважають, що якщо в кімнати 10 розеток, то треба на кімнату 10 автоматів. Я їх щиток скоротив десь в два рази від першого варіанту. Тому що я їм постійно нагадував, що я будую приватний будинок, це не офісне приміщення. Так, в мене декілька блоків розеток, тому що декілька варіантів планування і розстановки меблів. Але компа в кімнаті тільки два, хоча розеток в мене 10. Зрозуміло? Тому мені не потрібно кожну розетку ставити на автомат. Мені достатньо поставити один автомат на всі розетки в цій кімнаті. І ось тут, так, треба це відслідковувати і з електриками про це розмовляти, щоб вони зайвого не ставили. Але 42 автомати – це небагато. Я вам скажу так. В мене їх більше. Тому що і, і за перекомунікації там все ж таки повинні бути додаткові місця для встановлення автоматики. Ось. Тобто щитки треба більше, ніж у вас автоматів. Тоді.